بسم الرحمن الرحيم. من عجائب سورة الروم في القرآن الكريم أننا إذا بحثنا في حروف هذه السورة عن حروف اسم الله ألف لام لام هاء وجمعنا هذه الحروف تكرار هذه الحروف الأربعة ألف لام لام هاء نجد 1444 حرفاً هذا العدد يساوي 19 ضرب 19 ضرب 4 الآن لو بحثنا عن حروف اسم محمد صلى الله عليه وسلم ميم حاء ميم دال نجد أنها قد تكررت في سورة الروم 722 مرة وهذا العدد يساوي 19 ضرب 19 ضرب 2 مجموع الاسمين أيها الأحبة تكرر 2166 مرة يساوي 19 ضرب 114 عدد سور القرآن لا نملك إلا أن نقول سبحان الله